Ну, я только когда спала, чувствовала взрыв какой-то, ну, думаю, это просто в сне у меня. Босни. Ну, или просто страхи мои, просто. Ну. Как будто сам просто. Ну, или просто мне кажется. Ну, я просто заснула. Потом просыпаюсь от манных криков. Ну, я и... сильно кричала, да. я... Просто мама сказала: ты тут? Открой. Ну хоть машинку. Це Аріна. Дівчина згадує день, коли до неї в кімнату залетів снаряд. А ось її мама Тетяна розповідає про цей день з острахом. Сім'я живе в Балабанівці. Це передмістя Миколаєва. Місяць тому їх населений пункт накрило російськими снарядами. Тоді потрощило увесь будинок. Дивом залишились живі. Дитині осколками посікло тіло та завали зламали руку. Рятували життя в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Очень Я не знаю, это сколько было. Мы спали в 6 утра или начало 7-го снаряд пролетел в То есть и комнату, то есть где ребенок находился, полностью разнесло. Ее нету ни крыши, ничего. И потом, ну, я была в другой в этот момент комнате. Ну, то есть, даже вот, чтобы к ней бежать, потому что ну, эти, ну как эти? как он называется, вот упал, да, я понимаю, что снаряд. там снаряд, но оно дальше падало. То есть у соседей, что на ну, осколки, это, это все летело, да, ну а я была на полу в другой комнате, я даже не могла подняться, то есть потому что оно без, ну, и когда вот немножко это, я побежала, там еще сестры и муж, вместе живем, сестра, муж ее, это, побежали и заходим, видим комнату, потолка нету, и ребенок в этом, я кричу, она, слышу голос ее, этот, мама, мама, она спала в этот момент». І ми її прямо садівали, як вам розуміло. Ну, До шею вона була вся в цьому, Як вона називається? Ну, коротше, засипала всю. Зараз з дівчинкою все гаразд. Сім'я вже місяць живе у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні. Тут у підвальному конференц-залі персонал закладу обладнав приміщення на кшталт загальних палат. Є тут і інші пацієнти. Всі вони постраждали від обстрілів міста чи області. Загалом їх 16. Функціонування лікарні з початку війни здійснюється в напруженому режимі. По-перше, це стосується хірургічної служби. Тобто всі фахівці, всі лікарі знаходяться тут. Останнім часом інколи вони там змінно перебувають вдома може там декілька годин, може там півдоби і повертаються на робочі місця, тому що запланувати надходження постраждалих майже неможливо. Який профіль фахівців буде потрібен, теж ми не можемо зарані сказати. Вікна зашиті фанерою та забарикадовані. Це в лікарні – палата інтенсивної терапії новонароджених. Так захищають найменших пацієнтів від можливих уламків скла. Ось ці перебіжки доволі часто і можуть паливно відразитися на стані наших дітей-пацієнтів. Ми зробили поміщення, тут не дві стіни, а три стіни, навіть чотири стіни з однієї, з іншої сторони. Заклеїли картоном в окна, скотчем двері і от в центрі поміщення ми... Продолжаем работать. На сегодня в отделении находятся трое пациентов. Один к нам сейчас едет, везет наша бригада выездная из Вознесенска. Сейчас они в пути на искусственную вентиляцию легких. Трое пациентов в наличии. Один из них с положительной динамикой готовится на перевод в обычное отделение. Лікарня не припинила свого функціонування. Допомагають усім. І дорослим також, говорить головний лікар Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Зараз в умовах війни 80% пацієнтів звертаються за хірургічною допомогою. Дитина поступила в важкому стані. Був Достаточно серьезное поранение руки, там вырвало целый сосуд вот, и хирургии. С 4-й городской больницы сосудистые хирурги приехали и вместе с нашими хирургами и реаниматологами проводили данную операцию. 5 годы длилась операция вот, и была сделана пластика. Вот, коли він приїхав в Германію, там достатньо були удивлені, що в умовах війни, коли була бомбіжка, вот оперували дитина, і настільки професіонально, висококласно була проведена операція. Зараз в лікарні є усе необхідне. Вистачає і лікарських засобів, і продуктів. На місці є усі спеціалісти. Когда занимаешься делом, вот, как-то страх уходит в сторону, ты вот, уже все не обращают внимания, то, что там бомбят, стреляют, вот, да, есть ребенок, которому необходимо оказать помощь, и тут уже всю сторону отбрасывается. Вот. Ну, работа, ну, идет война. Вот, тому э, воєнні э, на передовій вода, вони точно в такому режимі роботу э, э, кругло сутично э, воюють. Це вот, да. наш фронт. Ми повинні прикрити це фронт, тому э, сипілізуби вот, і робота. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.